Lepo pozdravljeni dobrodošli v novo leto. Za začetek leta bomo pripravili vegansko boroničevo babko z dodatkom limone. Ja, kako je puhasto testo, čist je rahla babka. Diši po limoni, guzne boronice in še vegansko povrsega. Jaz tole moram takoj probati. To Oblak se stopi v ustih. In ravno prav sladka. najbolj se lotimo kar mm. V mandljev napitek sobne temperature nadrobimo svež kvas in premešamo. Kkledo mešalnika stresemo moko, vaniljev sladkor, sladkor, sol, limonino lupinico in premešamo. Prelijemo mešanico mandjega napitka in kvasa. In pričnemo gnesti testo. Ko se sestavine povežejo postopoma dodajemo rahlo stopleno kokosovo olje. Testo gnetemo približno 5 minut na višji hitrosti. To testo je malce bolj, ne ga pokažem, malce bolj tako uh, mehko, In zdaj bomo pokrili zadevo s kapo ali pa s folijo in postavili v hladilnik čez noč, da vzhaja. To je najboljš, če pa nimamo dovolj časa recimo, da bi želeli mal prej zadevo pripraviti, je pa dovolj tudi 4 ure vzhajanje v hladilniku. Fino pa je, da vzhaja v hladilniku ti, potem bomo testo veliko, veliko laže zavijali, valjali in oblikovali babko. Sklero pokrijemo in nakladnemo vzhajamo saj 4 ure ali čez noč. Zdaj bomo pripravili in nadel za našo babko. Ta je seveda borovničev. Te borovnice bomo pokuhali skupaj z uh, limono, limonino lupinco in seveda z cukrom. Tako pa tale nadel pripravimo že naprej in ga imamo potem ohlejenega in pripravljenega takrat, ko sestavljamo oziroma mažemo babko. Zamrzdene borovnice, sladkor in limonino lupinico Kadar dodajemo limonino lopinico, je vedno fino, da uporabimo biolimone, ki predhodno še dober umijemo z vodo in sodo bikarbono. Dodamo še limon in sok. Premešamo in kuhamo na nižjem srednjem ognju. Nekje 20 minut smo potrebovali, da smo dobili tale boroničev džem. Tule bomo sedaj prestavili v hladilnik, tako da se čim bolj ohladi. Vmes pa lahko že kar vzamemo testo iz hladilnika in ga malce se gremo na sobno temperaturo. Delovno površino pomokamo. Testo razvaljamo v kvadrat dimenziji 35 x 35 cm. Povrh razporedimo v hlajen na del. Pri robovih si postimo kakšen centimetr prostora. Pričnemo z zavijanjem babkem, če je namaza na kakšni točki preveč, ga lahko s potoma nekaj odstranimo. Prosim, ne biti oblečeni v bele oblačile, kaj drtile z borovnicami, ker so povsod. Ko imamo babko zavito, v spodaj je šiv testa, Zdaj imamo priložnost, da malce razporedimo nadev, tako da čim bolj enakomerno in pa vogale odrežemo. Odrežemo jih pa nekaj takole, tako da, ko zadevo prerežemo, boste videli čisto lepo spiralo boroničeva nadeva. Tukaj lebo glik pravo mesto. Babkov zdolž prerežemo na dve polovici. Stavimo ju v obliki črke X s prerezenim delom obrnenim na In takole zavijemo babko. Predstavimo jo v namaščen pekač v 20x12 cm. To imamo babko takole lepo predstavljeno v pekač, zavijemo oziroma pokrijemo s folijo in tole postimo in na sobni temperaturi, pol ure do en ure, jaz se bolj nagibam k eni uri, toliko, da se spet malce skoraj podvoji, potem pa v pečico. Babko pokrijemo in postimo vzhajati približno pol ure na sobni temperaturi. Babka gre zdaj v pečico, pečemo jo pri 180 stopinjah brez ventilacije in na spodnji, na spodnji tretjini. Takje, 40 do 45 minut bo pa trajilo, da tole fino zapeče. Ja, poglejte, po 40 minutah tale babka je popolno pečena, pa da ne boste mislili, tisti krajci, ki smo jih odrezali, pa še lepo v takle mafin modelček in si jih lahko tudi spečete tako da neč ne vržemo v smetiji. Ohlajeno babko lahko končno zarežemo in postrežemo. Želim vam prijetno peko in dober tek.